الله عليكم يقول السائل اعتمرت في هذا الشهر المبارك ولله الحمد وأريد أن أذهب الآن إلى مسجد التنعيم كي أحم من هناك ليؤدي عمرة عن والدي أو والدتي فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً حكم ذلك لا لا لا كم هذه؟ لا أهم لماذا؟ خير هذه هدوماً هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عمه حمزه الذي استشهد في في غزوه احد ويحب زوجته خديجه التي توفت في مكه اليس كذلك؟ هل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما اعتمر عمره القضاء وبقي ثلاثه ايام في مكه هل ذهب يعتمد لعمه؟ أو زوجه؟ عجيب يا جماعة لا ما تيأست بذلك له من أين جاءتنا هذه هذه العمر؟ الإنسان إذا اعتمد نفسه أول ما يأتي أول يوم من رمضان وعنده عشرين أخ مثلاً قال بعتمد لكل واحد عمره كل واحد يوم كم يعتمد من مرة؟ عشرين يوم عشرين يوم وهي العمره ومع ذلك ما عنده الشعر وين كل كل عمره تبي حلقه والتقصير هذا جهل من الناس هم يريدون الخير لا شك لا يريدون احداث شيء في دين الله لكنهم عن جهل هاتوا لنا ان السلف الصالح رضي الله عنهم يكررون العمره في سفر واحد والله لو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين أو عن الصحابة لقلنا على العين والرأس حدث هذا في عهد التابعين وأنكره من أنكره من التابعين حتى قال عالم مكة عطاء ابي رباح ما أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون أيؤجرون أم يؤجرون؟ ونحن مأمورون بإيش؟ بالاتباع لا بالتشهي وكل من من أراد قال بفعل أمي عن خالي عن أبي إلى آخره لذلك أقول للأخ السائل إذا أردت اتباع السنة فيما ينفع أباك فعليك أن تسترشد بإرشاد أكمل الخلق نصحا من هو من وجماعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث اسمع كلام الهاد البشير عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له يدعونه لا يخرج التنريم يجيب له عمرة يا جماعة لا أو ولد صالح يدعونه هل تظنون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي أمة لشيء وغيره أفضل منه لا والله الذي نشر الله عليها أنه لا يفعل هذا لو كان العمرة للأب, للأب مشروع في رمضان أو غيره فقال ولد صالح هجموا يا جماعة يعتمر عنه ما قال هذا عجل عن العمل مع أن الحديث في العمل يا جماعة الحديث في العمل عجل عنه إلى إيش إلى الدعاء إذا كنت تريد أن تنفع أباك أو أمك حياً أو ميتاً فعليك بالدعاء رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وما اشبه ذلك هكذا ارشد انصح الخلق للخلق واعلمهم بما ينفع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نكرر العمره؟ وهي لم تلد ما نفعل؟ فاقول للسائل يا اخي ادعو الله لابيك، ادعو الله لامك، وانت تطوف، وانت في القيام، وانت في صلاه الفريضه وهذا خير من عمره تعتمرها يشك في كونها اذن او اجر نعم